jeg der og i det der ikke på det er baggrunden for, at vi står her i dag, fordi vi er blevet opfordret en kreds fra Dragørs øh, skole til at lave et skriv om, hvad lavede vi i 50'erne, hvad skete der i 60'erne, fordi der findes ikke ret meget materiale fra den tid, som beskriver, hvad skete der i byen i de to årtier. Der er en billeder, på trods af, at man bliver hele Indparken og Strandparken byder op, så bevares tog man ikke så mange fotos dengang, men alligevel, der er ikke ret meget, der er gemt. Så der var vi sat os for i de sidste par år at, at arbejde med den her sag. Og det er så kommet et lille værk ud af nu, som vi så præsenterer i dag. Vi er fra en, en tid, hvor genbrug ikke var så hip som det er i dag. Dengang var det sgu ikke så sjovt at gå i genbrug, som man synes det er i dag, når man skal ned og handle noget i Røde Korscenter. Uh, fordi det var tvang, at man skulle gå i søskernes aflagte tøj. Men det var vilkårene. Øh, og selvom de fleste møder var hjemmegående på det tidspunkt, så var der alligevel et behov for børnehaver. Og det er måske de færste bekendte, at man faktisk i den tid havde to børnehaver øh, i et rådigt En oppe på kirker og en nede ned på Københavnsgade. De fleste hjem var fyret med kakkelovn, så det der hed centralvarme, altså hvor man har centralvarme i alle rum, det eksisterede ikke rigtigt. Der var en kakkelovn, som varmede op i stuen, og så måtte de øvrige ind i lokaler så tager sig til takket med den varme, der måtte komme derfra Man havde en radio. Den stod i hjemmets stue. Og blev kun tændt ganske få timer om dagen. Blandt andet kl. 18.30, når der skulle høres radioavis. Og så var rammeholdet om at holde kæft for børnene, fordi der kom altså informationerne ud her. Først i 60'erne var vi blevet så store, så vi opfattede så lidt flere ting, der skete rundt omkring os i verden. Og mange af os, og mange af jer formentlig også kan huske, hvor man var præcis til stedet, hvor der skete en kæmpe begivenhed. En katastrofe, ulykker osv. Øh, der var så noget som Hans Hedtoft i, i øh, slutningen af 50'erne. Den betog jo mange danskere. Hvad Gas, by gasværk sprang i luften i 64. Øh, det var så kraftigt, så vi kunne høre det herude også. Men ude i verden skete der jo også store ting. <tryk> Uh, Ungarn blev, blev besat af uh, Sovjetunionen dengang. Uh, Præsident Kende blev myrdet, Martin Luther King blev mørtet, og præsidentens bror blev ligeledes myrdet. Men vi havde det godt, en god bag, bag, uh, barndom, det er vi alle enige om, at det var gået, det er gået godt, som sagt. Selv. <laughs> Selvom fraværet af voksne på daværende tidspunkt, det var kendetegnende. Uh, man fik lov til at operere meget på egen hånd, om det så var med eller uden. Vilje, det det viser ikke lidt, Men selvstændigheden var stor, og tilliden til at åbne var stor. Det kunne den så også være i visse sammenhænge. Blandt andet herude havde vi jo ikke den store trafik, der var ikke de biler på gaden, der var ikke de store farer, som man fik lov til at rende på havnen. Der blev ikke stillet spørgsmål, at du må ikke blive ud i sten, men du må ikke gøre det i den dag. Jeg en tillid til, at vi kunne lege og klokken. Halv seks, der spiser vi. Frisidsaktiviteterne, da vi var børn, det var jo så læsning og lytte lidt radio, håndarbejde, tegne, lege med Lego, så osv. Meget af den slags ting, som ikke krævede de store investeringer i legetøj. Til gengæld krævede de store investeringer i den fantasi, og det tror jeg sgu inden vi har haft fornøjelse i vores liv. Den største begivenhed i, i vores børne- og børneliv var uden tvivl skolestarten man en stor dag, man skulle starte i skolen, og det igen, om jeg havde før. En dag formentlig langt de fleste af jer også kan huske, hvad der skete den dag, hvor man stod, og hvem man snakkede med osv. En stor dag. Mod øh, slutningen af 50'erne, så begyndte man at opleve sådan de større økonomiske forandringer. Det gik bedre og bedre. Løntallet steg. Der kom nye opfindelser med øh, fjernsyn, kom ind båndoptager, der kom flere biler på vejene, køleskab osv det stiftede vi så også i bekendtskab med i hjemmet på det tidspunkt elovne og elpisker telefon, sidste radio Veloen var det oplagte motoriserede køretøj, når man kom op i den alder den motoriserede en hel generation i ganske kort tid det blev et meget foretruknet køretøj på det tidspunkt der fandtes i den gamle bytte fem bager, fire grønthandlere, syv købmænd, fire slagtere, to ismejerier, fire kiosker med vin og tobak, tre slikbutikker, to skumager. Men kun én bank og ingen ejendomsmældere. <tryk> Det er lidt sjovt at tænke tilbage på, ikke alle de her mange butikker kunne, kunne det kunne man så leve af øh, inde heronde. I 63 dukkede så et engelsk musikband op, der hed The Beatles. De revolutionerede musikken totalt for os alle sammen, for hele verden. En musiktype, der ikke har eksisteret tidligere. Og som tog endtog hele verden. Man kan sige, at musikken samlede os unge på det tidspunkt. Nu vil jeg ikke læse resten af kapitlerne op. Det må I selv gøre. Så med de her ord vil jeg sige, at bogen er åbnet, hvis der er noget, der hedder det. Det er den i hvert fald. Og velkommen til os alle sammen. Det er faktisk ikke Det der Det det, bare, det